Дорядка, привіт! Сьогодні трошки пізно виходжу до вас в ефір. Сьогодні займалася, роботи було багато, і ви не повірите, я в готельному номері проводила свою групу олійного живопису. Бачите, палітра запах стоїть в номері, вони будуть в шоці, просто мені здається. І вирішила одразу, чого далеко ходити, покажу вам робочий свій набір олійних фарб. Тож, поки є час, швиденько поїхали. Логіка така, кожного кольору в два варіанти, більш прохолодний і більш теплий. Для жовтої лимонна як більш прохолодний, кадмій жовтий середній як більш теплий варіант. Для червоної кадмій червоний світлий в якості прохолодного варіанту, в якості теплого варіанту краплак червоний середній. Далі. Йдемо. Дві сині. Синя FC як прохолодний варіант і синя е, Ультрамарин як більш теплий варіант. Зелені. Верідонова зелена – це новина, але це єдине, що я знайшла як теплий варіант. І смарагдова зелена як прохолодний варіант. Поїхали далі. Мастхеви окремо. Англійська або індійська червона – обов'язково, охра світла – обов'язково, сієна натуральна – обов'язково, якась варіація фіолетової – обов'язково, тому що ви її не відтворите, вона така хитра, її не відтворити. Титанові білила. І е, чорна, у мене тут, звичайно, чорна типу сажа газова, але я її не рекомендую. Я рекомендую вам взяти і користуватися чорною індією обов'язково, а якщо її треба утеплити трошки, то ви візьмете коричневу. І щодо коричневих, у мене тут умбра палена. І Марс, коричневий, зазвичай я завжди собі куплю, купую, але цього разу просто я не знайшла в магазині, тому обхожуся без нього а й скоро їду до нього в Україну. Я таки вписалася в ці три хвилини.